З цією гвинтівкою на сході України воював Олександр Починок. Каже, купив її в 2004 році. «Ця гвинтівка брала участь в обороні Донецького аеропорту. Довга оборона, в якій ми зазнали дуже великих втрат». Якщо, наприклад, зараз Росія захоче ну, як, напасти активно, почати бойові дії проти України, то Україна зможе дати опір. Зможемо дати гідну відсіч, через те, що ми починали в 2014 році з повністю розваленого війська. Але, попри все, Збройні сили України і групи, які окремі, тактичні добробати, Відродили це все». Окрім зброї, на урок ветерани привезли бронежилети, каски та рації, розповів Сергій Вознюк. За його словами, це все купили за власні гроші та використовували при обороні Донецького аеропорту та Дебальцівського плацдарму. «Ми організували і відкрили громадську організацію бойових побратимів Перебавлянщини. Ну, наша перша мета – це навчити їх, і треба готувати достойну зміну для захисту держави». Сія Людвіковська навчається в Теребовлянській школі No1. Каже, на такому уроці побувала вперше. Ну, найцікавіше мені запам'яталися, ну і, це не був бій прям, але як е, наші військові е, забрали танк в російських військових. Це було так, якось ну, ну, хоча хоча це було і смішно, і не смішно, але як ну це не най найбільш зацікавлено. Співорганізатор заходу Ігор Мудрик розповів, яких карантинних вимог дотримувалися під час уроку. Були всі попереджені, вчителі в першу чергу, і діти, що ми дотримувалися квартири не Заходів діти розсаджені відповідно на певних відстанях. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.